Vetiul ia e pentru milioane de români, Eugen Teodorovicile de bani înainte de pate. Salariile celor aproape unu. 500.000 de bugetari ar putea fi peletite mai devreme, înaintea a vacanței de pas sub liniere T, Acest mesur fiind analizat în cadrul cabinetului Dencil, a declarat marci ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ce dacă va fi luat, mesura va fi anuncat în cadrul subliniere din cei de guvern de joi. Noi analizme această propunere la nivelul guvernului. Dacă va fi cazul să fie luat o astfel de decizie, se va anunca în subliniere din cadrul de guvern de joi, a declarat Teodorovici, la antena 3. Ministrul a subliniat, însă, ce măsura va fi luat doar în condițiile în care statul îi va trata în mod egal atât pe angajați, cât subliniere-i pe pensionari. Vacanca de pas subliniere te va fi în perioada 6 la 9 aprilie.